Kunteluharjoitus. Minun päivä. Videossa on kertomuksen kaksi versiota, yleiskielinen ja puhekielinen. Osa 1. Yleiskielinen. Minun päiväni alkaa kello viisi, kun herätyskello soi. Minä nousen heti ja käyn suihkussa. Sen jälkeen keitän kahvia ja herätän lapseni. Minä juon kahvia ja syön jukurttia. Lapseni ei syö kotona, hän syö aamupalaa päiväkodissa. Minun työni alkaa seitsemältä. Ennen sitä minun pitää viedä lapsi päiväkotiin, joten lähdemme kotoa jo kuudelta. Työpäivän aikana minulla on kaksi kahvitaukoa ja lounastauko. Minä otan eväitä mukaan, koska haluan säästää rahaa, enkä käy kahvilassa. Työpäivä loppuu 15.30. Menen hakemaan lapseni päiväkodista ja me yhdessä käymme kaupassa. Me ostamme ruokaa. Lapsi aina pyytää ostamaan suklaamunan. Kun tulemme kotiin, lapsi katsoo televisiota ja minä teen ruokaa. Me syömme yhdessä ja sitten teemme jotain kivaa. Leikimme kotona tai käymme leikkipuistossa. Illalla lapsi menee nukkumaan yhdeksältä ja minä siivoan ja luen lehteä. Menen sänkyyn kymmeneltä. Osa 2. Puhekielinen. Mun päivä. Mun päivä alkaa kello viis, kun herätyskello soi. Mä nousen heti ja käyn suihkus. Sen jälkeen keitan kahvit ja herätän lapsen. Mä juon kahvia ja syön jukua. Lapseni ei syö kotona, se syö aamupalaa päikyssä. Mun työ alkaa seiskalta. Ennen sitä mun pitää viedä lapsi päikkyyn, joten me lähdetään kotoa jo kuudelta. Työpäivän aikana mulla on kaksi kahvitaukoa ja lounastauko. Mä otan eväät mukaan, koska haluan säästää rahaa, enkä käy kahvilassa. Työpäivä loppuu puol neljä. Men hakeen lapsen päikystä ja me yhdessä käydään kaupassa. Me ostetaan ruokaa. Lapsi aina pyytää ostaa suklaamunan. Kun tullaan kotiin, lapsi kattoo telkkaria ja mä teen ruokaa. Me syödään yhdessä ja sitten tehdään jotain kivaa. Leikitään kotona tai käydään leikkipuistossa. Illalla lapsi menee nukkuun ysiltä ja mä siivoan ja luen lehteä. Mä meen sänkyyn kymmeneltä.